Når jeg holder en presentasjon, så deler jeg alltid presentasjonen på forhånd, slik at de som ser på presentasjonen min kan ta PowerPointen min ned og bruke den for ettertiden, og ta for eksempel digitalen tater basert på den og putten in i OneNote. Nå skal jeg vise de to måten jeg deler presentasjonen min på. Det første jeg må gjøre, det er at jeg må dele presentasjonen fra OneDrive, der jeg lager presentasjonene mine. Og etter det så går jeg opp til høyre, den finnes ofte mange forskjellige steder i Office-verden, men jeg trykker på knappen «Del». Da får jeg denne buksen, det første jeg må gjøre, jeg må se på hvem som skal kunne få tilgang, og da trykker jeg «Personer angitt kan». Når jeg trykker på denne, så velger jeg alle med koblingen som ligger øverst her. En del institusjoner har deaktivisert deaktivert denne funksjonen, slik at man ikke skal kunne dele utenfor institusjonen. Min personlige mening, veldig dumt, men det er det på en måte vanskelig å få gjort noe med hvis man ikke argumenterer godt. Jeg velger alle med tilkoblingen. Og så er spørsmålet, skal de som har denne tilkoblingen kunne gjøre forandringer på presentasjonen min? Jeg tenker nei, og da tar jeg vekk denne haken for tillatt redigering. Så går jeg ned og velger bruk. Nå har jeg muligheten til å skrive in spesifikke e-postadresser som skal motta dette her. Det skal ikke jeg gjøre, jeg skal gå nemlig ned här og trykke på Kopier. Og igen trykker jeg på Kopier. Nå er det sånn at på utklippstavla mi så har jeg nå denne linken til denne delte versionen av denne presentasjonen. For å sjekke at den faktisk funker for alle i verden, så går jeg ut i ett så kalt inkognitovindu, Når er jeg i Chrome, går je här og så vælg je inkognitovindu. Det betyr at det er logget in på en datomarjen uten en identitet, så je hake fordomstilgang for det er logget in i en anteste. Så når lime med in denne lange adressen i inkognitovindu så trycker jag enter. Hvis jeg nå får opp denne på skjermen, sånn som dere ser at jeg gjør, så vet jeg at alle har tilgang flott. Da har jeg kvalitetssikret dette. Da går jeg videre til en tjeneste som heter Bitly. Bit eller bit.ly eller bitly.com. Når jag går inn på den tjenesten så har jeg allerede opprettet en konto, bare så det er helt klart. Og nå skal jeg lage en ny kortkobling. Jeg trykker på knappen Create går inn i Enter long URL, URL er altså internettadresse, tar Ctrl-V fordi jeg er på en PC, og da lageren denne lange blir pastet inn på denne måten, og så går jeg helt i bunn her, og så trykker jeg på Create. Og nå får jeg muligheten til å få en autogenerert link. Jeg mener at det er lurt å prøve å gjøre den litt mer personlig og litt mer forståelig. Så jeg skriver nå in et ord som er teoretisk mulig for mine tilskuere å huske. Jeg prøver mig med ordet elevaktiv og trykker på Save. Och det som skjer nå, det er at den er allerede i bruk av någon andre, så jeg må prøve en gang til med å finne et annet ord. Jeg prøver meg med ElevAktiv 22 og trykker på Save, og den var det ingen som hadde brukt tidligere, for hvis noen har brukt denne ordet tidligere, så får ikke du lov bruke det. Så nå går jeg opp her og trykker på Copy for å kopiere ElevAktiv 22, som er kortlenken til denne presentasjonen min. Jeg går nå in i selve PowerPointen min, og så tar jeg, og så limer jeg inn denne lenken. Og nå ble den litt på nedsiden her, så jeg må pusse vekk litt, så det blir mer synlig for dere. Det du ser på skjermen nå, bit.ly slash elevaktiv22, og så hvis jeg går på slutten her, så trykker jeg på avstandstasten. Da blir det en aktiv klikkbar link. Og så tänker jeg dette http s kolon slash slash, det trenger vi ikke ha med, det er selvsagt på alle websider. Så jeg flytter bort på denne måten, og nå har jeg en hurtig lenk jeg kan si til de som hører på presentasjonen min, gå på bit.ly slash elevaktiv22 og du finner presentasjonen min. I tillegg til dette her så pleier jeg å bruke en QR-kode. Nå har jeg jo denne lenken på utklippstavla mi, og nå går jeg ut i nettleseren min igjen, og nå går jeg til the-qrcode-generator.com. Det er en tjeneste som hjelper dig å lage QR-koder. Det finns mange sånne tjenester. Jeg skal nå lage en QR-kode av en internett- lenke, altså en URL. Och det jeg gjør da, jeg går inn her, og så limer jag in denne lenken. Och det jeg gjør videre bort, det er at da genereres det automatisk en QR-kode som går til denne spesifikke internettsiden, i dette tilfellet min presentasjon. Så går jag opp på toppen her og trykker jeg på «Download», og så må in gi inn et filenavn. «Deling» kaller jeg denne, og så trykker jag på «Download». Jeg bruker Chrome nettleser, da kommer den filen nede til venstre, som dere ser på skjermen min nå. Jeg trykker så på dette bildet», og så får jeg opp dette bildet på skjermen min. Nå kan jeg jo lagre dette bildet hvis jeg vil. Det jeg pleier å gjøre er pleier røre at jeg går oppe på bilde, høyreklikker, velger kopier. Så nå er det dette bildet som ligger på utklippstavlen min. Så går jeg over til PowerPoint-menyen. Klikker meg inn i PowerPointen og tar Ctrl V for å lime inn. Det blir jo altfor stort, så jeg går i kanten på disse fornottene og skalerer dette bildet. Og så drar jeg det ut til høyre for her har jeg reservert plass til en QR-kode. Det vil si at brukerne mine, de som ser på presentasjonen, kan bare ta opp for exempel mobiltelefon, ta bilder med QR-kodeleseren, og så får de opp en version av min PowerPoint i en nettleser. Og da kan de bare velge fil, lager en kopi, og så har de presentasjonen min for alltid. For jeg tenker at det er veldig praktisk for ettertiden, i stedet for at de skal prøve å notere alt jeg har på mine PowerPoint, så kan de være helt sikre på at PowerPointen har jeg, og så kan de konsentrere seg om å ta sine egne reflekterte notater om bearbeidelsen av innholdet i mine presentasjoner.